الكثير من الطلاب الجدد تسالني هذا السؤال في أي فئة منتجات على أي بدء البيع على موقع امازون وفي هذا الفيديو سأريكم هذه الفئات وأيضا لماذا اخترتها مرحبا أنا رضا عازم من كامبوست اكاديمي للأسف لا يمكن للتجار الجدد على موقع امازون البيع في جميع الفئات بالموقع لذلك بعد الاطلاع على جميع الفئات في الموقع استنتجت ان هذه الفئات هي الاكثر ملائمة لبدء البيع بها. هذه الفئات هي اولا فئة مستلزمات البيت والحديقة الهوم اند جاردن فئة مستلزمات تطوير البيت هوم امبروفمنت فئة مستلزمات الحديقة Gardening فئة مستلزمات الحيوانات الأليفة Pit Supplies فئة مستلزمات الرياضة Sport and Outdoors فئة مستلزمات المطبخ والطعام وفئة مستلزمات الفن والتزيين وفئة مستلزمات الأطفال هذه هي الفئات التي دائما أنصح بها التجار الجدد على الموقع والسبب هو أولاً أنه يوجد الكثير من المنتجات المعلنة في هذه الفئات إذا دخلتم لهذه الفئات سترون عدد كبير من الفئات الثانوية ثانياً المنتجات التي تباع في هذه الفئات سهل جداً نسخها وإيجادها لدى الموردين ثالثاً يمكننا إضافة تحسينات للمنتج وتفرقة نفسنا عن باقي التجار المنافسين فعادة المنتجات التي تباع في هذه الفئات ليست معقدة او صعبة التشغيل رابعا كما ذكرت من قبل امازون لا يسمح للتجار الجدد البيع في جميع الفئات ففي هذه الفئات يمكن كتاجر جديد البيع بها اذا لماذا تنتظر؟ ابدأوا البحث عن منتجات في هذه الفئات لبدء ربح المال منها ولكن قبل ذلك اذا انت غير مشترك بقناتنا لا تنسى الضغط على سبسكرايب لمتابعة كل ما هو جديد عن موقع امازون وموقع ايباي وايضا الضغط لايك like على الفيديو اتمنى لكم النجاح والتوفيق واذا يوجد اي اسئلة اخرى يمكنكم كتابتها في التعليقات وساحاول قدر الامكان مساعدتكم